No siis ihan aluksi mä niin laitoin ne vähän niin sisällysluetteloon niin teemaksi, että se suurin piirtein oli ehkä se kirjan punale, punainen lanka. Ja sitten kun oli pari lukua tehnyt valmiiksi, niin tavallaan ehkä siitä niin tuli se runko, että okei, olisiko nyt ollut vaikka 10-15 sivuot niin A4 yksi luku, niin sitten tavallaan siitä aina mietti että okei, nyt tämä alkaa pikkuhiljaa lähestyä sitä tyli vaikka 12 sivua, että pitäisi varmaan kohta lopettaa tämä luku. Ja sitten niin kuin, aika niin intuitiivisesti teki sen, että miten lähtee kirjoittamaan sitä, mutta sitten niin yli kaksi tai kolme kertaa Ehkä se luin läpi ennen kuin mä uskallisin lähettää sen Tomakselle. Ja varsinkin aluksi oli sellainen fiilis, että minkälaista palautetta sieltä tulee sitten takaisin. No, ihan, tai siis ihan, siis todella hyvä fiilis on kirjasta. Ja sitten, niin kuin, ainakin tähän asti on tullut melkein pelkästään positiivista palautetta. Että vähän ehkä se jännittää, että alkaa sitten jossain vaiheessa tulla kritiikkiä tai sähköposteja. Että siellä 123 sivulla itse asiassa tämä asia ei mene näin, vaan se pitäisi olla toisella lailla. Mutta, olen vähän niin innostunut ja odottaa fiilis, että mitä ihmiset pitää sitten tästä kirjasta.